який завдяки газліфтам плавно піднімається опускається при розкладанні. І цей столик ми подаруємо одному з наших підписників, який виконує усі умови розіграшу. А умови надзвичайно прості. Достатньо бути підписником нашого каналу та залишити коментар під цим відео. Також ваші підписки повинні бути відкритими, щоб ми могли перевірити, чи ви дійсно підписником нашого каналу. Переможця оберемо 20 березня. Бажаю успіху!